Eli käyn tosiaan läpi nyt näitä uusimpia päivitettyjä ohjeita rokotuksiin liittyen. Tällä viikolla tuli nämä meidän uusimmat ohjeet ja linjaukset, jotka koskevat nyt tätä rokotevalmisteen valintaa ja annosväliä. Toissapäivänä julkaistiin se tiedote. Eilen on meidän verkkosivuille jo osa ohjeista päivitettykin ja vielä lisää päivityksiä on tässä lähipäivinä tulossa sinne verkkosipuille. Ensiksi tästä valmisteen valinnasta. Eli alle 65 vuotiaiden kohdalla asiat jatkuu niin kuin tähänkin asti, eli kaikki uudet rokotussarjat aloitetaan näillä mRNA-rokotteilla, eli Pfizerin tai Modernan rokotteilla. Tästä poiketaan ainoastaan niissä tapauksissa, jos tällä henkilöllä on joku selkeä vasta-aihe näille mRNA-rokotteille. Niihin palataan tuossa vähän myöhemmin vielä lisää. Ja tosiaan niin kuin ehkä tiedättekin, niin tämä linjaus pohjaa siihen, että tähän AstraZenecan adenavirusvektorit-rokotteeseen on alle 60-vuotiaissa ja vielä erityisesti nuoremmissa 30-40-vuotiaissa näissä ikäryhmissä havaittu liittyvän tällainen harvinainen veren hyytymishäiriö, joka on nyt saanut tällaisen nimen ja kirjain yhdistelmän kuin TTS. haita on arvioitu olevan keskimäärin se yksi per 100 000 rokotettua. Eli hyvin harvinaisesta haitasta on kyse, mutta näissä rokotteen hyötyhaitta-analyyseissä tämmöinen harvinainenkin haitta korostuu näissä nuoremmissa ikäryhmissä, koska heillä sit taas se covid-tauti on harvemmin hyvin vakava. Ja sitten, jos tämä alle 65-vuotias on ehtinyt saada jo sen ensimmäisen annoksen sillä AstraZeneca-rokotteella, niin siinäkin tapauksessa toinen annos annetaan sitten sitä mRNA-rokotetta. Tähän ö, ei ole nyt mitään valinnanvapauden mahdollisuutta alle 65-vuotiailla. Perustuu nyt siihen, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL on arvioinut, että tässä ikäryhmässä nämä AstraZeneca-rokotukset eivät ole sen hyötyhaittasuhteen mukaisesti lääketieteellisesti perusteltuja tämänhetkisessä epidemiatilanteessa. Ja toisena tähän kytkeytyvänä tekijänä on tämä lääkevahinkonvakuutus jonka mukaan rokotteita on käytettävä Suomessa lääketieteellisten käyttöaiheiden ja vakiintuneen hoitokäytännön mukaisesti, jotta ne kuuluvat tämän vakuutusturvan piiriin. Ja nyt katsotaan, että tämän linjauksen pohjalta tämä on vakiintunut hoitokäytäntö. No sitten vähän lyhyesti tästä ristiinkäytöstä. Eli tarkoitetaan sitä, että henkilö on saanut ensimmäisen annoksen astrazeneca rokotteella ja toinen annos annetaan sitä mRNA-rokotetta. Tästä on nyt hiljattain valmistunut ja julkaistu alustavia tutkimustuloksia. Lisäksi aiempi kokemus ja tietoimmunologiasta tukee tätä rokotteiden ristiinkäyttöä tehon sekä turvallisuuden osalta. Tutkimuksia on paljon asiasta käynnissä ja tuloksia odotellaan. Sellainen havainto on tehty, että yhteydessä sen toisen rokoteannoksen kohdalla on havaittu jonkin verran enemmän näitä muutamassa päivässä ohittuvia haittoja, kuten esimerkiksi kuumetta, lihassärkyä ja väsymystä. No sitten jos sillä alle 65-vuotiailla kuitenkin on joku tällainen kiistaton lääketieteellinen vasta-aihe mRNA-rokotteelle tai jos siitä ensimmäisestä mRNA-rokotteesta on tullut vakava haittavaikutus, niin hänelle voidaan antaa tätä AstraZeneca-rokotetta. Tällöin se on tämän hyötyhaitta-arvion perusteella perusteltua, koska jos muussa tapauksessa tämä henkilö jäisi kokonaan MR-rokotetta tai yhden rokoteannoksen varhaan, ja Tässä tapauksessa tämä lääkevahinkovakuutus on totta kai voimassa. No Tällainen kiistaton lääketieteellinen vasta-aihe on esimerkiksi vakava allergia, vakava tiedossa oleva allergia jollekin tämän mRNA-rokotteen ainesosalle. Sitten nämä 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Tässä ikäluokassa voidaan käyttää, kaikista, voidaan käyttää kaikkia meillä tällä hetkellä käytössä olevia koronarokotteita. Kun aloitetaan uutta rokotussarjaa, niin tämä henkilö, yli 65-vuotias henkilö, voi itse valita, ottaako hän sen AstraZeneca-rokotteen vai mRNA-rokotteen. No sitten edelleen THLn Linjaus on se, että toinen rokoteannos näille 65-vuotta täyttäneelle annetaan sitä samaa rokotetta kuin ensimmäisellä annoskerralla. Ja tästä poiketaan vain, jos rokotteelle on ilmennyt joku lääketieteellinen vasta-aihe tai jos siitä ensimmäisestä annoksesta on tullut vakava allerginen reaktio. Ja se, minkä takia näillä yli 65-vuotiailla voidaan tätä AstraZenecan rokotetta käyttää, on se, että heillä ei ole tätä horvinaista hytymishäiriötä todettu samassa määrin kuin nuoremmissa ikäluokissa. Ja se on hyötyhaitta analyysin pohjalta siksi edelleen perusteltua heillä sitä käyttää. No sitten kuitenkin, jos tämä yli 65-vuotias henkilö on saanut ensimmäisen annoksen AstraZeneca-rokotetta ja hän kieltäytyy siitä toisesta AstraZeneca-annoksesta, hän voi nyt saada mRNA-rokotetta sinä toisena annoksena. Tässä on taustalla ihan potilaslaki, joka sanoo, että potilaan kieltäytyessä hoidosta, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Ja koska meillä nyt on tätä toisenlaistakin rokotetta maassa tarjolla, niin totta kai tätä lakia on noudatettava. Lisäksi haluamme korostaa, että kaikilla ja erityisesti tietysti tässä iäkkäämässä väestössä sen toisen rokoteannoksen ottaminen on tosi tärkeää, jotta saavutettaisiin se mahdollisimman vahva ja pitkäkestäinen suoja. Sitten vähän niin kuin käytännön kannalta tässä vaan, että, että jos henkilölle on varattu aika siihen AstraZeneca-rokotukseen ja sitten siellä rokotuspaikalla hän kieltäytyy siitä rokotuksesta, niin ei ole velvoitetta siellä samalla hetkellä tarjota hänelle sitä mRNA-rokotetta, vaan sitten siinä tapauksessa hänelle varataan uusi aika sitä mRNA-rokotetta varten. Ja tässä tapauksessa sitten todennäköisesti vähän joudutaan joustamaan siitä 12 viikon annosvälistä. No niin. Sitten näistä annosväleistä vielä. Näiden mRNA-rokotteiden eli BioNTech-Pfizerin ja Modernan rokotteen kohdalla se annosväli on edelleen se sama tuttu 12 viikkoa. Nyt on tullut vielä lisää tutkimustietoa, joka osoittaa, että tämä pidempi annosväli on itse asiassa vähän parhempikin. Nostaa vastaan, että se on korkeammalle ja mahdollisesti antaa pitkäaikaisemman suojan. Lisäksi tässä on tämä epidemiologinen näkökulma eli pidempi annosväli mahdollistaa sen, että me saadaan isommalle osalle päästöä se ensimmäinen rokoteannos annettua. Tästä 12 viikon Annosvälistä näiden mRNA-rokotteiden kohdalla poiketaan vain hyvin perustelluissa poikkeustilanteissa. Niitä voi olla esimerkiksi tällaiset lääketieteelliset syyt. Tässä on nostettu esimerkkinä se, että, että jos esimerkiksi ennen syöpähoitojen alkua halutaan saattaa se rokotussarja loppuun, niin sitä voidaan vähän lyhentää sitä annosväliä. Anteeksi. Noin. Lisäksi tässä on listattu syynä tämmöinen voimakkaasti immunipuutteinen henkilö, jonka kohdalla sitä voitaisiin vähän lyhentää. Ja tänne on haluttu myös tällainen muut hyvin perustellut yksilölliset syyt. Tämän kohdalla painotan sitä, että nämä on hyvin poikkeuksellisia tilanteita, missä kunnalla on sitten Tarkintavarhaa siinä, että voidaanko sitä lyhentää sitä annosväliä. Mutta tämmöisiä syitä ei ole esimerkiksi vapaa matkustaminen tai, tai toive karanteenin välttämisestä. No sitten astrofysianekan rokotteen kohdalla on nyt että annosväliä. Voidaan lyhentää sinne kahdeksaan viikkoon, eli se annosvälisuositus on 8-12 viikkoa. Se voidaan lyhentää, koska Tätä rokotetta on meillä nyt hyvin saatavilla, ja se rokotteen aikaisempi anto ei hidasta kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen antoa. Kuitenkin nyt tutkimustietojen pohjalta vaikuttaa siltä, että se 12 viikon annosväli on kuitenkin jopa perustellumpi sen pitkäaikaisen suojan näkökulmasta. Toisaalta tässä painaa sitten se, että Kahdeksan viikon annosvälillä saadaan nopeammin nostettua se suoja jonkin verran paremmalle tasolle kuin jos se olisi pidempi se annosväli. Sitten vielä tästä annosvälin joustosta. Tämä kysymys on noussut esiin erityisesti nyt kesää ajatellen liittyen lomailuun, mökkeilyyn muilla paikkakunnilla, mahdollisesti työskentelyyn toisella paikkakunnalla. Edelleenkin ensisijaisesti rokotukset toteutetaan omassa kotikunnassa. Ne rokotteet jaellaan kuntiin sen väestömäärän perusteella, jolloin se rokotus tulee, tulisi myös hakea sieltä omasta kotikunnasta. Jos esimerkiksi kesälomamatkan matkan vuoksi ei pääse ajallaan siihen toiseen rokotukseen, niin se siirretään sitä rokotusta sitten ensisijaisesti eteenpäin. Rokotuksen voi saada muusta kuin kotikunnasta vain jos, jos oleskelu toisen kunnan alueella on hyvin pitkäaikaista, ja katsotaan, että rokotteen hakeminen sieltä omasta kotikunnasta on hyvin haastavaa. Tässä kohtaa on nyt esimerkinomaisesti omaisesti sellainen tilanne, että mökki on jossakin muutaman kymmenen kilometrin päässä kotikunnasta, niin, niin kyllä Siinä tilanteessa se, se olisi niin mahdollista kesken sen mökkikaudenkin käväistä siellä omassa kotikunnassa se rokotus hakemassa. Ja lisäksi tässä on tehtävä vielä se, että se rokotus tulee olla mahdollista toteuttaa siellä toisessa kunnassa. Eli jokainen kunta on ensisijaisesti velvollinen toteuttamaan omien kuntalaistensa rokotukset ja toissijaisesti sitten ulkopaikkakuntalaisten. No sitten näiden uusimpien linjauksien lisäksi nostin tähän muutaman tällaisen meille viime aikoina erityisen usein tulleen kysymykseen. Allergioista tässä on nyt vain lyhyesti, mutta muistutan, että siellä meidän verkkosivuilla on paljon, paljon tietoa rokotteisiin liittyen allergioista. eli Sieltä suosittelen kyllä tutustumaan niihin. Tähän halusimme nostaa nyt tämän asian, että nämä mRNA-rokotteet eli Moderna ja BioNTech Pfizerin rokotteet on koostumukseltaan hyvin toisiaan vastaavia. Ne molemmat sisältävät muun muassa pienen tätä makropolia, jolle esiintyy jonkin verran, mutta harvinaisesti toki, allergiaa väestössä. Ja jos siis henkilö on saanut ensimmäisestä mRNA-rokotteesta vaikean allergisen reaktion, niin sitten toisena annoksena suositellaan annettavaksi sitä adenovirusvektoria eli AstraZenecan rokotetta, eikä sitä toista mRNA-rokotetta. Sitten paljon tulee kysymyksiä liittyen siihen, että henkilö on aikaisemmin ehtinyt saada ulkomailla jonkin rokotteen tai rokotussarjan, niin että miten toimitaan sitten, kun hän palaa Suomeen. Jos hän on saanut ulkomailla täyden rokotussarjan tällaista EU-alueella käytössä olevaa rokotetta, niin se sarja on valmis. Siinä tapauksessa Suomessa ei tarvitse enää antaa mitään lisärokotteita. Jos on saanut yhden annoksen joka meilläkin on käytössä Suomessa, niin sitten sitä jatketaan, rokotussarjaa normaalisti meidän linjausten ja ikärajojen mukaisesti. Sitten vielä mainintana, että tämä Johnson Johnsonin rokote on tosiaan tämmöinen yhden annoksen rokote. Eli jos henkilö on saanut ulkomailla yhden, Johnson Johnsonin eli Janssenin rokotteen, niin se riittää. Rokotussarja on valmis, ei tarvita mitään lisäannoksia tässä vaiheessa. Jos on saanut ulkomailla kaksi annosta Sputnik-rokotetta, niin se rokotussarja on valmis, ei tarvita lisäannoksia Suomessa. Jos sitten henkilö on saanut muualla maailmassa ei EU-alueella käytössä olevan rokotussarjan ulkomailla, niin näitä jatkoja suositellaan harkittavaksi sitten tapauskohtaisesti. Tässä on esimerkinomaisesti nostettu tällainen, mistä on tullut useampia kysymyksiä. Eli tuolla Aasian alueella erityisesti tätä Sinovac-rokotetta tai muulla vastaavalla ää, muuta vastaavaa toisella kauppanimellä käytössä olevaa rokotetta on, on jonkun verran. Ja ja tuota, jos on saanut kaksikin näitä Sinovac-rokotteita, eli sen täyden rokotussarjan ulkomailla, niin me on ohjeistettu antamaan vielä yksi lisää lisäannos jotakin Suomessa käytössä olevaa rokotetta aikaisin tai siinä 12 viikon kohdalla siitä edellisestä rokotuksesta. Tämä ihan siihen liittyen, että, että ne, nämä Sinovac-rokotteet on todettu hiukan heikkotehoisemmiksi kuin nämä Suomessa käytössä olevat rokotteet. Sitten nostettiin tähän tämmöinen päivitetty esite AstraZenecan rokotteen saaneelle. Eli haluamme muistuttaa, että vaikka teillä olisi siellä kunnissa käytössä sitä semmoista tilattavaa, pientä taideltavaa ohjetta rokotet rokotetulle, niin näille, jotka ovat saaneet AstraZenecan rokotteen, niin tulisi kuitenkin antaa myös tämä meidän nettisivulta tulostettavissa oleva AstraZenecan rokotteen saaneille ohje. Tässä on käyty läpi vähän niitä harvinaisia haittatapahtumia ja oireita, mitä sitten pitäisi seurailla sen rokotuksen jälkeen. Tämä on siis tosiaan nyt just päivitetty. On ehkä just päivittynyt meidän verkkosivuille tai päivittymässä, mutta löytyy siis sieltä ja on tulostettavissa. Viimeiseksi nostin tähän ihan Tämä on sama, mikä taisi olla huhtikuunkin webinaarin yhteydessä. Eli meillä on terveydenhuollon ammattilaisille sähköpostineuvonta ja kirjallisissa tapauksissa puhelin. Korostan, että se on siis tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. Yksityishenkilöiden kysymykset ja ää, tiedustelut pitäisi ohjata ensisijaisesti sinne omaan terveyskeskukseen, työterveyshuoltoon tai muulle voitavalle taholle. Ja sieltä sitten Ammattilainen voi tarvittaessa meitäkin asiassa konsultoida, mutta ei siis tule ohjata yksityishenkilöitä ottamaan yhteyttä thl rahoitusasioissa.